הזיכרון שלי של ירושלים הוא משנות ה-90, בגיל שנתיים התעברתי כתוצאה מהסתפחות של דלקת מרקים שפגעה בראייה שלי העין אחת. גיבלתי לגמרי ובשניה ראיתי מאה התריעות. לפני עשרה שנה בערך, גיבלתי את שהייתה לי. אני בוחרת את הבגדים שלי לפי הזיכרון, יש לי קורא צבע, אם זה לא עובד איתו, אני משתמשת באפליקציה Be My Eyes ומתפללת שתענה לי אישה. גברים, בשבילהם כחול ותחלת, זה אותו דבר. בים היעץ או אפליקציה בסמארטפון, מישהו אקראי עונה לי מכל העולם, אנשים שמתנדבים. דרך המצלמה של המכשיר אני מראה להם תחפץ, ואז הם אומרים לי מה הם רואים. אני חוטפת לא מעט פחות במצח, ברגליים, בעיקר בבית. אני עובדת בתכנות מחשבים, ברשות המסיר, במשרד, אבל האהבה הגדולה שלי היא וליות בחוץ ולעשות הרבה ספורט. אני עושה סקי מים, סקי שלג, מטפסת, סוחה, אבל האהבה הגדולה שלי היא רכיבה על אופני טנדם, אופניים כפולים. באים ירקוב חברים מכל הארץ, ואני מובילה אותם בשטח. אני מאוד סקרנית, שמעה לדעת תמיד עוד שבילים. יש לי סיפור די מזעזע, הייתי אומרת מתולכם. מאוד רציתי לנהוב, אז הייתי באזור בית שעה עם חבר, ואז הוא נתן לי לנהוב. תוך כדי נסיעה הגענו למחסור, כשהמשכנו האוטו כפצץ לו, ואחרי קארה בכל תאורה, במראה ששוטר על אופנה, עודף אחרינו. עצרנו בצד, באה, ניגש אלינו, שאל מה קורה, אז אמרנו לו שאנחנו הפסקה בדרך לירושלים. אז מה שענה לנו זה על הצלחן. המרח החיצוני פחות חשוב לי, מה שחשוב לי זה שיעור חכמים, אנשי שיחה ורצוי שיוקבוע לפניים. האחוז מאוד קטן באוכלוסייה יהיה בזוגיות עם אנשים מדרים או עם אנשים מוגבלות. אנשים ברחום מאוד רוצים לאסור, אבל לפעמים הם לא יודעים איך, ולפי דעתי הכי טוב זה לשאול את הבן אדם העבר אם הוא רוצה ואיך הוא רוצה את העזרה. זה כלי תקשורת ועולה, לי הוא חסר, התקשורת הראשונית הזו עם אנשים. אני אשמח שאנשים שמסתכלים עליי, הסתכלו עליי כאדם רגיל ולא מתוק לחמם.